Це вандалізм, це вандалізм, я так вважаю. Це наша історія. Це неправильно. Для яких цілей це робити? Я не розумію. Думаю, треба залишити, тому що це пам'ятка. Корінний Миколаєвець Сергій Жданов говорить, це історична пам'ятка і не потрібно нічого демонтувати. Я його знаю з дитинства цей пам'ятник і. Я знаю його з дитинства, цей пам'ятник. Парк названо на честь комсомолу. Комсомол сам себе зжив, так би мовити. Але там барельєфи. ...чому ми дивимося за кордоном, там залишаються пам'ятники... ...імператорам, царям і так далі. Це ж історія і ми нікуди від цього не дінемося». За словами директорки юридичного департаменту міськради Інни Бачарової... ...розташування пам'ятного знака в такому вигляді, який він є сьогодні... суперечить закону України про засудження комуністичного та... ...націонал-соціалістично-тоталітарних режимів в Україні та... ...заборону пропаганди їхньої символіки. «Ми маємо також рішення суду... Згідно з яким зобов'язано виконавчий комітет вирішити питання щодо демонтажу цього пам'ятника, ми маємо лист Українського інституту національної пам'яті, який неодноразово звертався до нас прохання вирішити це питання. Крім того, маємо звернення численні громадян. Лише за останній місяць до нас зверталися чотири громадянина, які просять нас вжити все ж таки заходів щодо демонтажу цього пам'ятного знаку. За словами членкині виконкому Катерини Стоколяс, попередній склад не підтримав питання про демонтаж частини пам'ятника. Юність я дуже прошу колег підтримати проект рішення і прибрати цей барельєф, тому що катам не місце на наших площах, вулицях і парках. Підтримав колегу Віталій Посмітний. Взагалі то я проти зносення будь-якої пам'ятки. Хто не знає минулого, той не варти майбутнього. Але цілком погоджуюсь з вами, також, мабуть, проголосую за. І було б непогано, там я погоджуюсь з паном Андрієнка, щоб встановити якусь дошку пам'ятну, щоб вона визначала, що цей пам'ятник був встановлений саме для тієї організації, яка була. ...яка діяла на теренах Радянського Союзу, щоб люди, молоді люди також мали пам'ять про це і знали, що воно таке було». За словами історика Валерія Чернявського, пам'ятку демонтують в рамках закону... ...про декомунізацію, прийнятий Верховною Радою України у 2015 році. Стосовно самих пам'ятків радянської епохи, я би підходив до цієї проблеми диференційовано. Оскільки безпосередньо більшість монументів радянської доби вони використовувалися як елемент монументальної пропаганди, як елемент державної ідеології, які вже після 1991 року втратили свою актуальність. Фактично, проблема не в тому, що демонтували пам'ятники посвячення Володимиру Ульянову, а проблема в тому, що вони втратили своє значення вже, вже на пізніх етапах перебудови». Роботи щодо демонтажу елементів пам'ятника доручили провести адміністрації Нгульського району. «Пам'ятник знаходиться у нас на балансі. На цей рік... Кошти вже всі виконані на знос незаконно-сталонних конструкцій. Ну, я думаю, якщо буде офіційне розпорядження на знос в цьому році, ну, будемо просити фільн щоб нам виділили додаткові кошти на це. Всі залишки ми вже повернули до фільн нашого. Відповідно до проєкту рішення, демонтажу підлягають барельє Володимира Леніна. Дошка з надписом в честь 60-ліття ВЛКСМ в октябрі 1978 -го года», а також дошки зі словами поета Володимира Маяковського "100 мільйони! Незабиваємий! Мол, краснознамьонний! Камсомол!». За відповідне рішення проголосували 16 членів виконкому. Ніна Булах Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.